Μαθαίνω για πίστευτα κι όμως αληθινά. Πασαρέλα δεινόσαυρων Οι δεινόσαυροι ήταν σπονδυλωτά ζώα που κυριάρχησαν στο γήινο οικοσύστημα για πάνω από 160 εκατομμύρια χρόνια. Πρωτοεμφανίστηκαν πριν 230 εκατομμύρια χρόνια. Πριν 65 εκατομμύρια χρόνια οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν, πράγμα που σήμανε το τέλος της κυριαρχίας τους στον πλανήτη. Τα σημερινά πτηνά είναι άμεση απόγονοι των θηριόποδων δινοσαύρων και κατά συνέπεια θεωρούνται ως η μόνη ομάδα δινοσαύρων που επέζησε. Από τότε που ανακαλύφθηκε ο πρώτος δινόσαυρος τον 19ο αιώνα, απολυθωμένοι σκελετοί δινοσαύρων έχουν γίνει σημαντικό θέαμα σε μουσεία όλου του κόσμου. Συνολικά οι παλαιοντολόγοι έχουν ανακαλύψει περισσότερα από 500 διαφορετικά γέννη δεινοσαύρων. Οι δεινόσαυροι έχουν γίνει μέρος του παγκόσμιου πολιτισμού και παραμένουν σταθερά δημοφιλείς, ειδικά στα παιδιά. Παρά το ότι εμφανίζονται στις κινηματογραφικές ταινίες και στα κόμικς, οι δεινόσαυροι και οι άνθρωποι δεν συνεπήρξαν ποτέ. Η τάξη των δεινόσαυρων πήρε το όνομά της επίσημα από τον άγγλο παλαιοντολόγο Ρίτσαρντ Ωουεν το 1842 σαν μία ευδιάκρητη φυλή των σαυροειδών ερπετών, ο όρο προέρχεται από τι ελληνικέ λέξει δεινό και σάβρα, δηλαδή οι φοβερέ σάβρε. Οι δεινόσαυροι ήταν εξαιρετικά πολύ Αυτή η ποικιλία συνίσταται στο γεγονός ότι έχουν ανακαλυφθεί 500 γέννη δεινοσαύρων. Ανεξάρτητα από τον τύπο σώματος, σχεδόν όλοι οι γνωστοί δεινόσαυροι προσαρμόστηκαν ικανοποιητικά κυρίω σε χερσαίου αλλά και σε υδρόβιου βιώτοπου. Οι επιστήμονε γενικά συμφωνούν ότι ποικίλα αλλά ανατομικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μοιράζονταν μεταξύ των περισσότερων δεινοσαύρων. Οι περισσότεροι δεινοσαύροι ήταν πολύ μικρότεροι από του γιγαντιαίου σαυρόποδε. Σύμφωνα με τον παλαιοντολόγο Bill Erickson, η εκτίμηση του μέσου βάρου των δεινοσαύρων κυμαίνεται από 500 κιλά έω 5 μετρικού τόνου. Αυτό αντιπαραβάλλεται αισθητά με το μέγεθο των σύγχρονων θηλαστικών. Ο μικρότερος δεινόσαυρος ήταν μεγαλύτερος από τα δύο τρίτα όλων των σημερινών θηλαστικών. Το γεγονός της εξάλληψη των δεινόσαυρων πριν περίπου 65 εκατομμυρία χρόνια, στο τέλος της κριτιδικής περίοδου, προκάλεσε την εξάλληψη όλων των ειδών δεινόσαυρων, εκτός από το είδος που είχε εξελίξει ήδη τα πρώτα πτηνά. Τα αίτια της εξαφάνισης των δεινόσαυρων παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα. Μαμενχίσαυρος ο Μακριλέμης Ο Μαμενχίσαυρος είχε το μακρύτερο λαιμό. Ήταν φυτοφάγος ζώο, συγγενικό του Αργεντινόσαυρου και του Βραχιόσαυρου. Είχε μήκος 25 έως 30 μέτρα και ο λεμός του είχε μήκος 10 μέτρα. Το ίδιο μακριά ήταν και η ουρά του, για να ισορροπεί. Αυτό άφηνε ένα κοντό σώμα στο κέντρο, με τα πόδια κοντά το ένα στο άλλο. Δεν είναι πραγματικά αστείο. Αγγυλόσαυρο ο κακάσχημος. Ο πιο πλατή δεινόσαυρο ήταν ο Αγγυλόσαυρο. Είχε μήκο 4 έω 9 μέτρα. Ήταν το τάγκ των δεινόσαυρων, χαμηλό, φαρδή και πολύ θωρακισμένο με μια επικίνδυνη ουρά την οποία φοβόταν ακόμη και τα μεγαλύτερα σαρκοβόρα, όπω ο Τυρανόσαυρο. Ορνηθόμημο ο Γρήγορο. Ο γρηγορότερο δεινόσαυρο ήταν ο Ορνηθόμημο που έμοιαζε με στρουθοκάμιλο. Είχε μήκο 3 έω 3,5 μέτρα και έτρεχε στα δύο πόδια με ταχύτητα 60 έω 80 χιλιόμετρα την ώρα. Τροόδον ο Έξυπνο Ήταν ο πιο έξυπνο δεινόσαυρο. Είχε τη μεγαλύτερη αναλογία βάρου εγκέφαλου προ βάρος σώματο. Ήταν περίπου τόσο έξυπνο όσο τα σημερινά πουλιά. Είπαμε, οι δεινόσαυροι δεν ήταν και τα εξυπνότερα ζώα! Στεγό ο Χαζούλης. Ίσως ο πιο χαζός δεινόσαυρο Είχε μήκος 9 μέτρα και μυαλό κουκούτσι, όσο ένα φουντούκι. Το μυαλό του ήταν τόσο μικρό που δεν μπορούσε καν να συντονίσει τις κινήσεις του για το περπάτημα. Για το λόγο αυτό είχε ένα δεύτερο εξειδικευμένο μυαλό στο πίσω μέρος του σώματός του. Ό,τι του έλειπε όμως σε μυαλό το είχε σε μια φοβερή ουρά που ήταν γεμάτη αγκάθια και τη φοβόταν όλα τα αρπακτικά. Ιωράπτορ ο αρχαίος Ο αρχαιότερος δεινόσαυρο ήταν ο Ιωράπτορ. Έζησε πριν 230 εκατομμύρια χρόνια περίπου και ήταν μικρός. Είχε μήκος περίπου ένα μέτρο. Ιγκουανόδοντας ο φυτοφάγος Ο πρώτος σκελετός δεινόσαυρου που ανακαλύφθηκε ήταν του Ιγκουανόδοντα το 1822 από την Αγγλίδα Μέριαν Μάντελ. Έπειτα από 20 χρόνια, ο παλαιοντολόγος Ρίτσαρτ Owen έδωσε στο σκελετό αυτό την ονομασία δεινόσαυρος, δηλαδή τρομερή, δεινή, σαύρα. Ο Ιγκουανόδων ήταν φυτοφάγος, είχε μήκος 10 μέτρα και ζύγιζε 5.000 κιλά. Πυραννόσαυρος ο Δημοφιλής. Σίγουρα έχετε ακούσει γι' αυτόν. Συμβολίζει την άγρια επιθετική δύναμη του φοβερού τέρατος. Όμως, ο τυραννόσαυρος δεν ήταν ο πιο τρομερός δεινόσαυρος, ούτε το πιο μεγάλο αρπακτικό. Του άρεσε να τρώει πτώματα, δηλαδή συμπεριφερόταν περισσότερο σαν ίεννα παρά σαν λιοντάρι. Αργεντινόσαυρος ο τεράστιος Ονομάστηκε έτσι γιατί ένα σκελετός του βρέθηκε στην Αργεντινή. Έζησε πριν 138 εκατομμύρια χρόνια. Είχε μήκος όσο τρία μεγάλα λεωφορεία. Και ζήγιζε όσο 75 αυτοκίνητα, 80 έως 100 κιλά. Και να φανταστείτε ότι ήταν φυτοφάγος. Ζηγαντό ο σαρκοφάγος. Μαζί με τον καρχαροδοντό και τον πασίγνωστο τυραννό ήταν τα πιο μεγάλα σαρκοφάγα ζώα της εποχής τους. Τα δόντια και τα σαγόνια τους είχαν φοβερή δύναμη και έκοβαν τεράστιες μπουκές από τα θυράματά τους. Είχαν μήκος 12 με 15 μέτρα και ύψο 8 μέτρα, όσο δηλαδή τρεις ελέφαντες, ενώ ζύγιζαν 6.000 κιλά, όσο ένας πολύ μεγάλος ασιατικός ελέφαντας. Βραχιόσαυρος ο Ψηλός Συγγενής του Αργεντινόσαυρου, ο Βραχιόσαυρος είχε ύψος 16 μέτρα, δηλαδή όσο ένα τετραώροφο σπίτι, και ζύγιζε 70.000 κιλά, δηλαδή... Όσο εξήντα αυτοκίνητα. Έτρωγε φύλλα και κλαδιά από τα ψηλά δέντρα που δεν έφταναν οι άλλοι δεινόσαυροι. Κομσόγναθος ο μικρός. Ήταν από τους μικρότερους δεινόσαυρου, όσο περίπου ένας λαγός. Ήταν σαρκοφάγος και κυνηγούσε σε κοπάδια. Απολυθώματά του έχουν βρεθεί στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αρχαιοκτέρηξ ο υπτάμενο. Να και ο πρώτος δεινόσαυρο που πέταξε. Θεωρήθηκε αρχικά ο πρόγονος των πουλιών, αλλά δεν ήταν. Μόλον ό,τι πετούσε, δεν άφησε απογόνους που να ζουν σήμερα. Τα πουλιά είναι απόγονοι μιας οικογένειας δινόσαυρων που ονομάστηκαν μανιράπτορες και όχι των πτερόσαυρων. Πασαρέλα δινόσαυρων. όμως αληθινά. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.